joko suomi.fi-sivustolta tai yksittäisen viranomaisen sivuilta. Luvanvaraista toimintaa suunniteltaessa liikkeelle voi lähteä lupatarpeen selvityksestä. Täällä asiakas voi antaa toiminnan tietoja myös ilman tunnistautumista, ja järjestelmä pyrkii annettujen tietojen pohjalta päättelemään luvat, jotka toimintaan vaaditaan. Tietojen syöttö aloitetaan valitsemalla toiminnan pääasiallinen paikkakunta. Lupatarpeen selvityksessä asiakkaalle näytetään kysymyksiä tai väitteitä, jotka perustuvat palvelussa tuettuina oleviin lupiin ja muihin velvoitteisiin. Jokaisen vastauksen tai valinnan yhteydessä verrataan annettuja tietoja palveluun määriteltyihin sääntöihin ja päivitetään tarvittavien lupien listaa kuvastamaan annettuja vastauksia. Näytettävät kysymykset voivat riippua paitsi valitusta palvelukokonaisuudesta ja toiminnan luonteesta, myös aiemmin annetuista vastauksista. Tuettuja lupia ja velvoitteita lisätään palveluun jatkuvasti. Kun suunnitellun toiminnan kannalta oleellisiin kysymyksiin on vastattu, asiakas voi tarkastella selvityksen tuloksia. Täällä kuvatun toiminnan edellyttämät luvat on valittuna valmiiksi, ja asiakas voi poistaa valinnat vain palaamalla aiempiin vastauksiinsa. Osa luvista saattaa olla harkinnanvaraisia, jolloin lupatarpeen arviointi perustuu esimerkiksi erillisiin keskusteluihin vastuuviranomaisen kanssa. Lupatarvepäättelyn antamia vastauksia voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa sellaisenaan, tai valitut luvat ja velvoitteet voi poimia lupakokonaisuudeksi asioinnin aloittamista varten. Tietojen tallennus ja asioinnin aloittaminen vaativat vahvaa tunnistautumista muun muassa yrityksen puolesta asioinnin valtuuksien varmistamiseksi. Asioinnin aloitusta varten valitaan, kenen puolesta lupia ollaan hakemassa. Jokainen lupakokonaisuus liittyy kohteeseen, joka puolestaan liittyy tyypillisesti johonkin toimintapaikkaan, kuten teollisuuslaitokseen tai kaivokseen, maatilaan tai tapahtuman paikkaan ja ajankohtaan. Lupakokonaisuudelle annetaan kuvaava nimi, josta sekä asiakas että viranomaiset osaavat yhdistää asioinnin oikeaan luvanvaraiseen toimintaan. Kohteen yhteenvetonäkymässä nähdään kerralla kaikki kohteen aktiiviset lupakokonaisuudet. Lupakokonaisuus koostuu edellisessä vaiheessa valituista asioinneista. Luvat- ja valvontapalvelussa täytetään ne tiedot, jotka ovat useammalle asioinnille yhteisiä, eli niitä voivat käsittelyssään tarvita useammat eri viranomaiset. Kun yksittäisen asioinnin tietokenttään on syötetty tietoa, on tämä tieto automaattisesti näkyvillä myös kaikilla muilla tähän lupakokonaisuuteen liittyvillä asioinneilla. Mikäli asioinnin vastuuviranomaisella ei ole vielä käytössä omaa sähköistä asiointijärjestelmää, voidaan kaikki kyseiseen asiointiin liittyvät tiedot kerätä luvat ja valvontapalvelussa. Kun kaikki asiointiin tarvittavat tiedot on annettu, voidaan tilanteesta riippuen joko siirtyä vastuuviranomaisen sähköiseen asiointipalveluun viimeistelemään hakemus, tai jos sähköistä asiointipalvelua ei ole vielä käytettävissä, lähettää valmis hakemus viranomaiselle. Siirryttäessä asiointipalveluun ovat kaikki luvat ja valvontapalvelussa annetut tiedot automaattisesti käytettävissä ja asiakkaan tehtäväksi jää puuttuvien lupakohtaisten tietojen syöttö. Tässä tapauksessa varsinainen hakemuksen lähetys käsittelyyn tapahtuu kyseisestä asiointipalvelusta. Kun vastuuviranomaiselle lähetetyn hakemuksen käsittely etenee, näkevät sekä asiakas että kokonaisuuteen liittyvät muut viranomaiset käsittelyn tilan kohteen yhteenvetonäkymässä. Näin kaikilla osapuolilla säilyy kokonaiskuva suunnitellun toiminnan luvituksen etenemisestä eri viranomaisissa. Missä tahansa vaiheessa asiointia, asiakas voi ottaa yhteyttä eri viranomaisiin luvat ja valvontapalvelun keskustelutoiminnon avulla. Asiakas valitsee kysymystä varten luvan tai velvoitteen tyypin, ja järjestelmä ohjaa kysymyksen tämän valinnan ja toiminnan paikakunnan perusteella oikealle viranomaiselle. Keskustelut ovat paitsi asiakkaan ja vastuuviranomaisen, myös kaikkien muiden kokonaisuuteen liittyvien viranomaisten nähtävillä. Toiminnan aikaiset tulevat valvontatapahtumat voidaan koota keskitetysti asiakkaan ja kaikkien viranomaisten nähtäville. Samoin viranomaisten yhteystiedot saadaan kootusti yhteen paikkaan, esimerkiksi poikkeamien ja onnettomuustilanteiden varalta.